4-0 لتذكير مباراة الدهب بينما الصور على الصادق السيرمي الدولي الحاكم الدولي التونسي ابن منطقة حفوص بالقيروان حاكم الرابطة التونسية منذ 2013 وحاكم دولي منذ 2016 بالمناسبة رقميا الصادق السيرمي حاكم دايا بأي دقائق ستكون المباراة الدقائق الأولى هل نشاهد هدف مباكل هل يبحث عن الضربه الأولى والضرب فيها جول أول والضربة الأولى فيها جول أول الالى لم يوم إلى الصيفية منذ اللحظات الأولى لعبة جماعية بلمسة غيرة أحمد عبد القادر يا فنان أحمد عبد القادر يا فنان لعبة الجماعية بالشكل الممتاز ولاني يضرب بالأولى في أولى الدقائق يأتي الجول الأول الألاوي هنا اللمسات هنا نقلات هنا باسات اطلاق من حسين الشحات بيرسي تاو لعبد القادر، بيرسي تاو لعبد القادر، أحمد يا عبد القادر، يزور الشباك الجزائرية، واحد صفر شبري عادة بيرسي تاو في الأسيس. ولكن قبل ذلك حسين الشحات، والدور القيادي في وسط الميدان، بعد ذلك فريق هادي اللي عنده مباراة صعبة امام فريق الأورلاندو بايرتس، انتظار قليل وفاق، وفيها تسديدة ممكن، فيها تسديدة ممكن، والتسديد، والترادو الجول. في هذه اللحظات الصيفية واحد واحد في هذه الاثناء واحد واحد الوفاق يعدل في الدقيقة الاخيرة الوفاق بتسديدة قوية لم تترك اي حظ للشناوي احمد القندوسي الاولى لم تصب والثانية كانت صايبة يشعل المدرجات احمد القندوسي يشعل المدرجات والهستيريا للصغار قبل الكبار من يعشقون ابناء الفواره ومن هم متيمون بفريق البيضه والكحله الصيفيه يعودون الصيفيه يعدلون الصيفيه منتشون بهدف التعادل عن طريق اللاعب احمد القندوسي الاستلام التمويه يتبت المدافع ويحطها في الشباك الالويه واحد واحد نعم والفرحه للجماهير الصيفيه الصغار قبل الكبار اذا تت... مع بيرسي طاو طار محمد الطار وحسين الشحات. أيضا قندوسي تكون بديلة دائما لنوفيتش بينما الطلاقة في أشمس ثلاثة ضد الهدف يا رياض يا بن عياد بن عياد من انطلق وبن عياد من سدد هنا يسجل الهدف الثاني للكتيبه الصيفيه هنا في ملعب خمسه جويليه الصيف افضل في الشوط الثاني الصيف اكثر هجوم في الشوط الثاني والسيناريو كان متوقع احلى تسديد واحلى كره جات شوف هذا شوف كيف سددها الكرات اللي تضرب في الارض هكذا هكذا صعبه على الحراس الكرات اللي تضرب في الارض هكذا لما تضرب في الارض بمقربه من الحارس حتى لو جبت افضل بنعياد هو بنعياد حتى مخرج المباراه لازال يعطينا في الاعادة ونعتقد بان اللقطه تستحق لعيبي في التغطيه امام المهاجم الاهلاوي كره مرقولة في منتصف الميدان بالكعب رجعت للخلف بينما الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل أولا اوه أولا تصفية هنا اقطع لا باكر أولا تصفية أولا تصفية أولا تصفية أولا التعادل ياتي لالي محمد شريف نعم يفاجئ الدفاعات الصيفية ولكن الخطأ ارتكب من أكرم الجحنيط الأهلي يسجل في الوقت المحتسب بدل الضيع عن طريق اللاعب محمد شريف البديل يتابع كرة من بيرسي طاو كل العمل قام بيرسي طاو العمل العمل كله قام بيرسي طاو هو مف أول وهدف ثاني هذه الإعادة مرة أخرى خروج المرمى يا سلام عليك يا بيرسي يا سلام عليك يا بيرسي مكسب كبير بالنسبه لي الاهلي صنع هدفين في الذهاب وصنع هدفين كذلك في مباراه العوده نعم اهداف تحسب لهذا اللاعب بيرسي تاو ومحمد شريف بعد ذلك ياتي على الجهه اليمنى على باص بعد ذلك والصافره تاتي للصادق السالمي تعلن على نهايه المواجهه في روح رياضيه عاليه جدا